بكثافة واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوية والمدفعية الكثيفة على قطاع غزة الآن في هذه الأثناء هناك قصف مدفعي مكثف على المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في بلدة بيت لاهية لا معدات تكفي ولا أدوية تكفي ولا أيضا احتياجات للجرحى تكفي والوقود بدأ بالنفاذ أي مخاوف القذائف أمن من فتن الآخرة لعل من أرجى ما يجد العبد في صحيفته وأثقله في ميزانه احتسابه مخاوفه في سبيل الله تعالى وإنه لا يرجى للصابر المحتسب على فزعات قصف العدو ومخاوفها وفتنها أن يؤمنه الله تعالى فتنة القبر وفزع يوم القيامة فإن من خاف في الله تعالى وفتن فيه وفزع فيه رجي أن يؤمنه الله عز وجل المخاوف والفتن والفزعات عند الموت وفي القبر وفي الآخرة فإن من سنة الله تعالى في الحساب أنه يعامل عبده بمثل ما يعامل العبد ربه عز وجل وإنه لا يجمع على عبده خوفاً في الدنيا وخوفاً في الآخرة فعن رجل من الصحابة أن رجلاً قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة هذا الوعد الكريم على الخوف من بارقة السيوف فكيف ببوارق أطنان المتفجرات ورعب أصواتها فاللهم اكتب لنا ولهم الصبر والثبات والاحتساب عليها ولا تحرمنا أجرها وانصرنا وانصرهم على من عادانا يا الله يا الله اللهم انصر المجاهدين في كل وقت وحين اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما